Вітаю вас, любителі православного слова! Ще не так давно ми з вами раділи торжеству змових свят, а вже є Великий Піст на дорозі. Лишається до покаяних днів всього лише один тиждень. А в храмах цієї неділі читається притча про страшний суд. І от дивно всі знають, що Бог є джерело любові, такої безмежної, і раптом чую про страшний суд того ж Бога. Ще в добу Старого Завіту Господь устам пророка Прока «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина у труби, у труби своєї? Та коли б вона позабула, то я не забуду про те». І раптом той самий Господь говорить про суд. Чому суд називається страшним? І яка природа цього страху? Господь Ісус говорить, що Він розділить все людством так, як пастух відділяє овець від козлів. Вівці праворуч, козляти ліворуч. Перші утворюють стан благословених, інші проклятих. третього немає. За яким же принципом це відбувається? Що стане мірилом, критерієм такого розподілення? Відкриваємо Іван від Матфея, і що ж ми бачимо? Каже цар тим, хто його, прийдіть, благословення отця мого, посядіть царство, уготовлене вам від закладень світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, порагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, Був нагий і мене задягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Равінки здивуються. Хіба ж ми тебе, Господи, бачили таким голодним чи справом, чи медивником, чи у в'язниці? І цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному із найменших братів моїх цих, то мені ви чинили. Ну, а яка ж доля іншого табору? Скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті в вічний огонь, що дьяволові то я посланцям приготований, бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівень я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не задігли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Ті теж дивуються, Господа, коми тобі ж таким бачили? І почув у відповідь, ви це не зробили моїм бордам меншим, тобто звичайним людям, отже, і не зробили мені. Ось така притча, здається все просто проявляйте милосердя, навідайтеся до хворого, немічного, нещасного, подати жібракові і, і отримаєте унаслідок Царство Небесне. Але це не зовсім так. У проповіді Спасителя є такі слова, які дивують, навіть страшать свідомість людини звичайної. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили. І я оголошую тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тобто, як ми бачимо, людина може чинити великі діла. Боже, наприклад, чудеса. Заняти демонів від одержимої це рідкісний дар. І, і їм Бог каже, що їх, вони чужі, їх виганяє, а все, що не робить, називає беззаконнім. Що ж таке беззаконня? Звідки воно береться? Чому тут беззаконня полягає? А в іншому місці Господь говорить про, розповідає притчу про дів, перед якими зачиняються двері, і яких їх наречений до себе не пускає, не хоче їх прийняти. Тобто, тут ми бачимо іде розповідь про тих, хто стяжав чесно до і вони виявляються недостойними для Христа, Небесного Жениха. Чому людей таких великих чеснот Господь від собі відкидає? Чому вони чужі для Нього? Щоб то стало зрозумілим, я пора випадок із життя митрополита Антонія Суриського відомого, ієрарха російського, який трудився на ниві Христові у Англії, Сидів у воріт храму один прохач. І з опрекинутою шапкою проходили люди. Хтось скидав гроші, хтось просто проходив мимо. І раптом підійшов до нього до цих воріт владик Антоній. Так сталося, що у нього тоді не було ніяких грошей. І він зняв скину головний убір і вибачився перед ним, що не може нічого дати. Той бідняга з радію, почай йому дякувати. Володиха Чому така реакція? Звідки? А то і сказав, то стільки людей пройшло повз мене, і багато хто і жертвував, але на мене нещасно бідувало, і ніхто і не глянув. А ви, будучи в сані, мені стільки уваги ділили. Так щиро сердо мені слово сказали. Спасибо за Господь. От як ми бачимо, от, люди бачили шапку і кидали. чисто механічна. Осе ніби по заповіді просять, дай. Але Владика Антоній побачив не шапку, він побачив людину. І та людина це звичайно відчула і серце її наповнилося радістю. І таким чином біда часто полягає в тому, що ми ніби часто робимо такі добрі діла, але бачимо шапку, а людина залишається за кадром нашої свідомості. Тобто, говорячи мовою притчою, можна сказати так: я був голодним, хворим, нещасним, недужим, а ви мене не побачили. Бачили шапку, бачили протягнуту руку тільки на саму людину. І от для таких уготовлено страшний суд. Страшний в тому, що тоді відкриється вся холодість людського духа, і з-під зовнішнього шарму благочесті виявиться безодня пустоти, породжене браком любові і відсутністю співчуття і жалю. А царство Боже і царством живою любові. А вічне перебування у царстві пітьми це не є грозний вирок Бога, це є вибір людини, вибір шляху, в який Господь не втручається, не вмішується. А суд стане тільки закономірним слідством цього вибору, цього життя, цього шляху. І це будуть плоди, яких ми будемо спочинати у вічності. Блаженні милостиві, говорить Господь, бо вони помилені будуть. І Христовий спорідний той, рідний йому той, хто до кінця залишається гуманним, людяним, щиросердним. Той, хто світить присутністю Божою всім всьому світові. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та представляли Отця ваша, що на небі. І тільки так». І з цими словами із нагірної проповіді Спасителя я її завершую нашу сьогоднішню бесіду. Зустрінемося наступного разу через тиждень напередодні Великого Посту. До побачення.